Tervetuloa kaikille munkin puolesta. Sanonko mä sen tosta? Nyt mä pistin tämän vähän liian isoksi. Miten mä onnistuin painamaan? Saat sen jukka sieltä uudestaan. Näkyviin. Ihan pieni hetki. No niin. No noin. Nythän se sieltä tuli, tuli uudestaan. Eli tota, mun nimeni tosiaan Tomislatte-Duova ja toimin tuolla Aalto yliopistossa Taiteenlaitoksella yliopiston lehtorina Kuvataidekasvatuksessa ja, ja oma osaaminen tulee, tulee juuri sieltä, että on tehnyt väitöskirjan luovasta ohjelmoinnista Kuvataidekasvatuksessa ja ehkä puhun nyt tästä niin kuin, tällaisesta, niin kuin, luovasta ohjelmoinnista ja sitten niin kuin, tavallaan sen luovuuden ja kokemuksellisuuden eh, tärkeydestä ohjelmoinnin opetus, opetuksessa yleensäkin ja tota, Vastaan, vastaan meidän opetuksessa laitoksella aika paljon niin kuin näistä erilaisista digitaalisista, digitaalisuuden alueista että ihan ylipäätään kasvatuksessa ja tietysti kuvataidekasvatuksessa ja, ja on sitten myöskin ollut perustamassa sellaista kuin käsityökoulu robotti, joka sitten antaa Antaja tuota, niin toimii myös niin taide, ta, taide- ja teknologiaa yhdistävänä kouluna, jossa myös käsitellään sitten ohjelmointiakin vähän eri tavoilta. Ollut tässä uudet lukutaidot TVT-ryhmässä TVT ja sitten ohjelmointiryhmäänkin, tai sinnekin antanut sitten jonkinlaisia näkemyksiä. Ja tota, mun ajatus on, että minä ehkä just niin kuin laajemmalta kannalta esittelen, että Minkä takia ehkä se, mi, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miksi se, on miksi se luovuus ja kokemuksellisuus on siinä tärkeää. Ainakin itselle mulla on aina kauhean olennaista, että mä jollakin tavalla ymmärrän sitä maailmaa, että miksi me tehdään jonkinlaisia asioita ja muuta. sitten mehän on mahtavaa, että saadaan sitten niinku käytännönkin esimerkkejä, esimerkkejä tämän jälkeen. Ja mä ehkä lähden tällaisesta niinku ajatuksesta kuin postdigitaalisuus. Joka ei tarkoita mitään, että nyt se digitaalisuus olisi loppunut, vaan että niin nähdään, että digitalisaatio ja edelleenkin digiloikkadiskurssit jatkuu hyvin vahvana. Mutta se, mitä postdigitaalisella tarkoitetaan, että se on digitalisaatiosta on tullut niin jokapäiväistä, niin arkista, että ei ehkä enää voi ajatella, että maailman digitalisoitus, vaan se on jo niin kuin. Digitaalinen jollakin tavalla, eli se on niin kuin jonkinlainen kannanotto siihen digitaalisuuteen, hieman kuin joku postmoderni tai postpunk tai tällaiset asiat. Että se tavallaan ottaa kantaa siihen digitaalisuuteen jo tällaisessa maailmassa, jossa se digitaalisuus on aika jo kaikkialla, ja jos ei se vaikuta kaikkeen, niin ainakin hyvin moneen asiaan. Tällainen mediatutkija Florian Kramer vertaa digitaalisuutta ja postdigitaalisuutta tällä tavalla niin kuin eroon, eroon niin kuin autojen arvostukseen toisen maailmansodan jälkeen, jolla tavalla se henkilöauto nähtiin aina parhaana mahdollisena välineenä mennä ihan minne vaan. Ja nyt ehkä meidän tässä ajassa niin niin ilmastokriisin ja öljyhinnan nousu ja muun seurauksena ei olekaan ihan niin selkeää, että Onko se auto nyt sitten aina se kaikkein paras, paras tapa vai voitaisiinko niin ajatella jotain muita kulkuneuvoja. Ja tätä kuva, kuvasta Kramer onkin nostanut tällaisen niin kuin hipsterin kirjoittamassa kirjoituskoneella puistossa, joka niin kuin, tavallaan kuvaa sitä, että mietitäänkin uudestaan niitä arvotuksia ja niin kuin, mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tehdä ja tota, toimia, toimia tässä niin kuin, jo digitaalisoituneessa ympäristössä hieman samoin tällainen ruotsalainen tutkija Rasmus Pfizer on kirjoittanut tällaisessa postdigitaalisessa manifestissaan, että postdigitaalisuus että post nimenomaan miettii sitä, että kuinka, kuinka digitalisaatio niin kuin hallitsee tilaa. Hän käyttää tällaista ruotsinkielistä termiä kuin EGA-rum, tai niin kuin omistaa huone. Ja niin nimenomaan tällainen hallinta ja omistajuus onkin niin tärkeitä asioita siinä postdigitaalisuudessa. Kysytäänkin sitä, että millä tavalla jo, tämä digitaalisuus toimii ja, ja min, minkälaisilla ehdoilla ja ehkä kenen ehdoilla. Ja, ja tavallaan sitten päästään niin juuri siihen keskustelun ytimeen, minkä takia päästään, ja myöskin tähän niin ohjelmoinnin opetuksen kysy, niin ytimeen tietyllä tavalla. Että, että No, jos kaikki on digitaalista ja, ja koska kun kaikki on digitaalista, niin kaikki perustuu silloin jollakin tavalla niin koodiin, että joku kirjoittaa sitä koodia ja silloin niin kysytään ehkä sitä, että miten, miten se koodi kirjoitetaan, kuka kirjoittaa koodia ja että minkälaisilla tavoilla sitä kirjoitetaan. Ja silloin tulee esille monia tällaisia niin tärkeitä asioita, kuten vaikka se, että se digitaalisuus, missä se tapahtuu, kuka sitä hallitsee, niin ei se ei ole samanarvoista, vaan, vaan siinä on hyvin paljon erilaisia poliittisia, kulttuurillisia valtapelejä menossa, joka niin vaatii niin hyvin laajaa tällaista ajatusta, ihan niin kuin sitten niin kuin tavallaan kriittisen pedagogiikan ja mediakasvatuksen perusteista aina sitten jonkinlaiseen ohjelmoinnin ymmärtämiseen niin kuin ylipäätään siitä, että voidaan sitä kommentoida, että no onko tämä ohjelma meille hyvä, onko tämä digitaalinen väline hyvä, voisiko se olla jollakin tavalla parempi. Tai että voidaan myös niin kysyä tällään kärjistään, että onko se ohjelmointi vain niin ykkösiä ja nollia vai onko se valtataistelua ensinnäkin valkoisäisten miesohjelman välillä, joka kertoo siitä, että tällä hetkellä erittäin paljon meidän kaikista ohjelmasta tulee hyvin homogeeniseltä ryhmältä. Ja sitten toisaalta se, että onko se ohjelma, jota mä käytän itse asiassa tehty mua varten, vai onko se tavallaan, käyttääkö se minua joillakin tavoilla. Ja ne on tällaisia niin kuin, tosi laajoja kysymyksiä sitten, sitten niin kuin, siihen, niin kuin, ohjelmoinnin opetukseen, että mihin sitä tarttua, miten sitä lähtee ymmärtämään. Ja niin kuin, siltä kannalta mä lähden nyt niin kuin, ehkä esittämään, että yksi mahdollinen tapa lähteä ymmärtää sitä maailmaa tai ehkä maailmoja on se, että Alkaa tätä, kokemaan niin sen, sen, ilmaisun ja kokemuksellisuuden kautta miettimään sitä, eli lähtee ohjelmoimaan. Ohjelmointi on, on tavallaan. Niin kuin, digi voisi ajatella digitaalisen ajan käsityötä tai digitaalisen maailman niin yksittäinen niin luovuuden media tai materiaali. Eli sitä ohjelmointiin ei tarvitse suhtautua niin kylmänä loogisena tehtävänä, vaan sitten voi ajatella niin juuri, juurikin materiaalinen, jolla voi rakentaa asioita, jolla voi ilmaista asioita, ilmastaa asioita, joita ei ehkä muuten voisi ilmaista. Tai sitten vaan sillä että jollekin sopii ilmaisuvälineeksi öljyväri tai keramiikka, jollekin sopii koodi paremmin. Että se on tavallaan niin siinä mielessä niin mielenkiintoinen asia. Ja Luovuus on lisäksi sellainen, että se myöskin mun minun mielestä on rohkaisu kaikille opettajille, jotka miettii, että voisiko alkaa opettamaan ohjelmointia, että, että se, ei, se ei tarvitse olla tavallaan niin kuin mestari siinä, vaan niin kuin, että nimenomaan tällaisen niin uteliaalla asenteella voi lähteä tutkimaan niitä digitaalisia rakenteita. Luovasta ohjelmoinnissa tällainen kuin englanniksi creative coding sanotaan usein, että se on niin kuin ohjelmointia, jossa se ilmaisu, on, on käytännöllisyyttä tärkeämpää. Eli se, että lähtee vain kokeilemaan sitä, niin on paljon tärkeämpää, tärkeämpää kuin sitten se, että mitä saa oikeasti aikaiseksi ja millä tavalla. Eli se antaa ehkä jollakin tavalla radikaalinkin mahdollisuuden kirjoittaa väärin koodia ja nauttia siitä, että se ei ole ehkä tehty, tehty sitten maailman parhaalla tavalla, mutta kuitenkin se toimii ja tekee jotain. Ja silloin tällainen niin kuin kokemuksellisuus siitä, että miten se koodi suori, suoriutuu, millä tavalla mä olen sen kirjoittanut ja miten mä saan sen sitten toimimaan, niin onkin se tosi tärkeä asia ja sillä voidaan saavuttaa jotakin sellaista kokemuksellista tietoa siitä digitaalisesta tai post -digitaalisesta maailmasta, tai ehkä muuten sitten saataisiin. No, tästä päästään tietysti siihen toiseen kysymykseen tavallaan, että kun mietitään juuri sitä, että kuka opettaa ohjelmointia tai muuta, niin tämä antaa just mahdollisuuden sellaiseen niin kuin oppiaineen rajat ylittävään yhteistyöhön tai ilmiöoppimisen tärkeyteen. Paljon ollaan ohjelmoinnin niin tavallaan siinä, siinä sisällä, jos kontekstista on puhuttu, tällainen, niin kuin STEMistä, eli tällainen, niin kuin Science, Technology, Engineering ja Maths, tai suomeksi Luma-aineista. Sitten tällaiselle STEMille on annettu tällainen steam vastine jossa se A on sitten se Arts, jossa sitten taide jollakin tavalla mukaan siihen. Mutta vielä enemmän voisi kysyä, ja varsinkin mitä mulle on valjennut tässä uudet lukutaidot-ryhmän ryhmä, keskusteluissa, että se, koska se digitaalisuus on kaikkialla, niin ei se koske vaan niin jotain tiedeaineita ja jollakin tavalla taidetta, vaan se koskee ihan kaikkia aineita. Oli se sitten niin uskonto tai, tai yhteiskuntaopinto, mikä tämä on tällaiset niin asiat, biologia, niin se, nämä digitaalisuuden ajatukset on niin tosi isoja ja Tavallaan niin tällainen ohjelmointi nimenomaan luovana toimintana voi toimia niin hienona tiede- ja taidan ja taitoyhteistyä tietyllä tapaa. Ajattelin, no, tässä niin lyhyessä alustuksessa esittää niin muutamia erilaisia tapoja ehkä lähestyä sit postdigitaalista maailmaa ja tota, maailmaa. Ja, ja Ehkä esitenkin sellaisena, että ei, ei ajatella sitä niin kauhean sen hienona asiana, jonkinlaisena niin kuin tekoälynä tai minkä, minkä tahansa digitaalisena konstruktiona, vaan niin kuin voidaan ajatella sitä niin kuin kompostina, jossa on paljon erilaisia asioita, jotka tota, tavallaan möyhii siellä jollakin tapaa. Ja sitä luovaa toimintaa voi silloin ajatella siinä niin, että pistetään ne kädet sinne, sinne kompostiin ja pistetään kädet likaseksi, mutta samalla tavalla se myöskin sitten kertoo sitä niin, että, että se digitaalinen niin se arkkitehtuuri ei ole millään tavalla niin kuin neutraalia tai puhdasta, vaan niin kuin tuossa alussa viittasin, niin, niin siinä on paljon tällaisia niin kysymyksiä, niin kuten vaikka sukupuoleen tai politiikkaan tai erilaisiin arvoihin tai ideologioihin liittyviä kysymyksiä, joita sillä digitaalisuudella tehdään. Ja sen luova kokemuksellinen toiminta tällaisessa kompostissa voi sitten auttaa ymmärtämään sitä, että millä tavalla nämä eri asiat on kytköksissä, millä tavalla se asia, että mä pystyn luomaan jonkinlaisen pelin tai, tai, tai taideteoksen, on kytköksissä sitten näihin kaikkiin muihin asioihin. Ja ja silloin me voidaan puhua niinku juuri sitä niinku digitaalista kompostista tai ohjelmoinnista ylipäätään niinku ilmaisuna ja näkymättömien prosessien näkyväksi tekemisenä. Et sillä tavalla tuodaan esille sitä, että mitä se tarkoittaa, kun joku algoritmi tekee jonkinlaisia asioita, miltä se tuntuu, minkälaisia tekijöitä siihen linkittyy, miksi se toimii näin, minkälaisia päätöksiä on tarttunut tehdä, että päästään tällaisiin asioihin, joka sitten niin yhdistää paljon erilaisia, erilaisia tällaisia niin tekijöitä toiseensa. Minulla on tuossa kuvassa tällainen teosprosessi, jonka minä teen kuva Matti Vainion kanssa, jossa hän piirsi tällaisen yksinkertaisen, todella yksinkertaisen robotin kanssa. Ja, ja tota, he kilpailevat, kumpi jaksaa piirtää kauemmin ja, ja tähän per No. Toisena näkökulmana, mä sitten, että pääsen tässä loppuun, loppuun ennen kuin aika loppuu, niin on ehkä se, että postigitaalisuudessa voidaan myös ymmärtää sitä, että se luo muovaa ja muuttaa sitä meidän ympäristöä ja ihan sitä myös sitä meidän fyysistä ympäristöä, että minkälaisiin tapoihin ja prosesseihin se meidän ympäristö sillä tavalla muokkaantuu. Yhtenä esimerkkinä voidaan... Niin kuin, Ajatellaan just tällaista niin kuin vaikka Pokémon gouta, joka, niin joka sitten lisää sen fyysiseen maailmaan ja tällaisen niin digitaalisen, digitaalisen tota, ulottuvuuden, joka muokkaa sitä, sitä meidän niin kokemusta siitä. Mulla on ollut yhtenä meidän kursseilla, mitä on oon tehnyt, niin yhdellä kurssilla tällainen tehtävä, jota on kutsunut tällä, tällä tavalla kuin A Week in Hell jossa mä pyrin ja pyydän niitä opiskelijoita muuttamaan niitä niin omia digitaalisia niin kuin, rutiineja erilaisilla tavoilla. Eli jos vaikka käyttää Googlen hakua, niin vaihtaa sen jonkinlaiseen toiseen. Jos on käyttänyt jotain tiettyä ohjelmaa, niin muokkaa sen toiseen. Ja, ja sitten viikon jälkeen palataan ja kerrotaan, että minkälaisia kokemuksia on ollut. Ja ne on ollut aina tosi mielenkiintoisia. Moni on esimerkiksi sanonut, että että miten outoa on se, että kun ei ole vaikka aktiivisuusranneketta, niin ne tuntuu aivan turhalle lähteä kävelylle. Tai sitten, että jos ei ole sitä puhelinta taskussa eikä pelaa Pokemonia, niin ihan turha, turha liikkua minnekään, koska ei ne, ei, ne, ei ne munat hätsää siellä tai muita tällaisia tapahtumia. Eli se, että se luova toiminta ja se tavallaan digitaalisuudesta keskustelu voi olla myös jonkinlaista muutakin kuin sitä koodin näppäilyä, vaan se voi linkittyä näihin niin arjen, toimii hyvin erilaisilla tavoilla. Viimeiseksi mulla on tuossa tällainen ajatus siitä, että, ne, että kun me ollaan kuitenkin kompostissa ja kompostin ajatus on ehkä se, että se muokkaa ja muovaa sitä niin kuin materiaa joksikin toiseksi ja ehkä se jollakin tavalla tekee sen, että jos me sitä myöhitään, niin me aletaan ymmärtää sitä me ehkä aletaan niin kuin, tutustua siihen paremmin, ja me aletaan ehkä myöskin pyytämään erilaisia asioita siitä, eli se on ehkä juuri se kokemuksellisuuden tärkein piirre, eli se, että kun alkaa tekemään jotain, niin siihen tekemisen kautta syntyy jonkinlainen side siihen asiaan, mitä tekee, jolloin sitten alkaa välittää enemmän, jolloin alkaa myöskin näkemään sitä maailmaa ympärillä eri tavalla ja vaatimaan sitäkin ehkä, että voisiko se olla erilainen. Ja, mutta digitaalisuudessa on sellainen tärkeä asia, että, että ne, digitaalisuus ei ensinnäkään ole millään tavalla niin olematon. Se on hyvin niin kuin materiaalista, vaikka se usein esitetään niin kuin pilvinä ja niin kuin muina, muina vertauskuvina, että ne vaan niin kuin katoaa ja näkyy jonnekin. Mutta Tällaisessa toiminnassa on myös tärkeää tuoda esille se, että millä tavalla ne itse syntyy, minkälaisia materiaaleja ne vaatii, vaatii sen niin tavallaan, elinkaarensa aikana ja millä tavalla niitä voidaan sitten kierrättää. Eli voidaan vaikka lähteä miettimään tutkimaan, että no missähän se vaikka olisi se, sitten, jos me käytetään jotain pilvipalvelua, niin missä se on se tietokone, joka antaa sen ohjelman meille ja, ja millä tavalla se toimii. Tota, sitten voidaan miettiä just vaikka taiteen kannalta, ollaan puhuttu paljon niin tekoälytaiteessa, joka tuottaa vaikka, pystyy tuottamaan niin tällaisia niin hyvin aidon näköisiä valokuvia ihmisistä, tai ei oikeasti ole olemassa, niin sitten voidaan samaan aikaan ottaa myös huomioon se, että kuinka paljon vaikka niin kuin energiaa on niinku algoritmin koulutus sillä vaatinut ja, ja, ja tota, minkälaisia muita vaikutuksia sillä on. Ja ehkä niin viimeiseksi voi myös miettiä sitä niin, että, että miten nämä erilaiset laitteet, niin miten ne toimii ja miten ne tavallaan sisältää, Eli lähtee ymmärtämään sitä ihan fyysistä digitaalista maailmaa sillä tavalla, että jos meillä on joku rikki mennyt kaukosäädin tai mikä onkaan kaukoohjattava laite, niin että avataan sitä ja lähdetään katsomaan, että mitä siellä on syntynyt, mitä siellä voi olla sisällä. Ja niitä, niinku, tavallaan tutkimuksia siihen voi olla monenlaisia. Että se voi olla tavallaan niinku, niinku, nykyajan kasvikirja, että lähdetään lajittelemaan niitä erilaisia komponentteja, mitä sieltä löytyy ja, ja miettimään, että miten ne toimii. Tai, tai sitten se voi olla tällainen niinku, ylipäätään sellainen, niinku, voimauttava ajatus siitä, että mä voinkin avata tämän laitteen ja mä voin ehkä jopa ymmärtää, että miten tämä toimii. Tai sitten, ottaa sieltä, että täällä on tällaisia vaikka valoja tai moottoreita, joita mä voin sitten käyttää jonkinlaisessa muussa minun toiminnassa, eli käyttää sitä materiaalia ymmärtää, että sitä ei aina tarvitse hankkia uutena, vaan voidaan käyttää tällaisia niin kierrätettyjä erilaisia asioita osana sitä niin ohjelmoinnin ja tavallaan robotiikan tekemistä. Ja ehkä niin kuin, nämä on ne näkökulmat, mitä mä koitan, Koitin tässä ehkä jollakin tavalla nyt sitten tuoda esiin hyvin lyhyessä ajassa, että minkälaisia erilaisia niin tavallaan prosesseja linkittyy siihen ohjelmointiin ja millä tavalla juuri tällaiset erilaiset luovat taiteelliset tai muut tällaiset prosessit voisi niinku yhdistyä tähän näin ohjelmoinnin opetukseen ja että minkälaisia mahdollisuuksia niillä on, että ne näkymät on hyvin laajat ihan siitä, että aletaan kertaa koodia siihen niin, että aletaan miettimään robotiikkaa tai laajempiakin asioita, miten nämä erilaiset digitaaliset asiat yhdistyvät toisiinsa. Ja kiitoksia. Mä luulen, että mun aika alkaa aika loppumaan tähän.